Не видно полі, клевний, до полі, там ж неба, ні згора. Там прозорі прозорій тиші, війдень більші пише, трави на сопілці ро, Там, де він слабесний, рай до перебесла, там початок всі шляхи, Мати, бути ще тим батько вчим. Яблуне вас в моїм серці Україна, в моїм серці сонячний Дніпро, Щира світла про мене сахаю всіх єднає вістя, хай лунає людям на добро. Гейна, на видно колі, ранки ясночолі. Полі ріки і поля, роки там ясніють, там сади ясніють, там співа моя земля, я дарую люблю. Така ісих єдна і Дякую!